Dencil cere explicabilii Comisiei Europene, după confirmarea ingerințelor sublinierei a listei negre video. Premierul Viorica Dencil a anuncat în cadrul sublinierei din cei de guvern ce va trimite o scrisoare presupubliere din Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a cere explicații. Remersul are loc după ce Ministerul Justiciei a confirmat ce au existat numeroase cereri din partea Comisiei Europene, cereri legate de situația unor dosare sublumierei în care ar fi existat sublumierei indică privire la pasul sublumierei de urmat în aceste cazuri. Situaciul public a aprut un document al Comisiei Europene, datat 10 octombrie 2012, în care era solicitat situația unor dosare aflate pe rol. E mai grave ce în acel document erau sublinierei nume despre care se cerea stadiul în care se afla procesul, dar sublinierei pa sublinierei care trebuiau urmaci, ceea ce mi se pare un lucru deosebit de grav. Am solicitat Ministerului Justiciei o analiză a cererilor pe care le-a făcut Comisia Europeană încetă Ministerul Justiciei, dacă în perioada 2012 la 2018 au mai existat astfel de solicituri. Am primit în dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiciei care confirmă existența acestor practici. Am hotărât să primitați zi o scrisoare pre dintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, prin care se solicit detalii sublinierei informații legate de aceste aspecte care nu se par total nepotrivite sublinierei în total neconcordant cu ceea ce presupune MCV. E foarte important să le murim aceste lucruri, a declarat Viorica Dencil. Recent, Comisia Europeană a venit cu precizări pentru stiri pe sursero. Pe tema documentului prezentat de Antena 3 ca fiind o a zis list neagra unor persoane care trebuiau condamnate. Vitorul de cuvânt al ce pe tema statului de drept sublinierea a drepturilor omului le murea subliniere pe chestiunea într-un răspuns oficial. Acesta, documentul, Nere, era parte din comuncrile tehnice obisublinie renuite în contextul MCV, în urmă cu mai mulți ani, 2012, cu privire la Recomandarea 3 din MCV, care prevede consolidarea progresului deja înregistrat, continuarea investigațiilor profesioniste, nepartizane cu privire la acuzațiile de corupție la nivel înalt. A subliniere acum subliniere TIC, MCV este un proces bazat pe un tratat menit să măsoare progresul României raportat la un set de recomandări, a precizat Cristian Vigand, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.